Едуарду Садомському було 48 років. Він був військовим за фахом, служив спочатку в десантних військах, далі працював у пенітенціарній службі та вже вийшов на пенсію, розповідає одна із доньок загиблого Богдана. Дівчина каже, на війну батько пішов добровольцем 25 лютого, був десантником та направила його служити в танковий підрозділ. Україна здобула героя, а ми з сестрою втратили батька, який героєм для нас був завжди. Він говорив завжди, треба бути чесним. В першу чергу чесною перед собою і чесною перед людьми, так щоб не було соромно. За її словами, тато загинув 4 квітня. Він підірвався на міні. Подзвонив побратим, сказав, що наїхали на міну. Батько постраждав найбільше, а його дивом господь врятував, його просто викинули з машини. Родичка покійної Юлія розповідає, тіло Едуарда було важко забрати з поля бою. Волонтери не могли одразу його забрати, там дуже були обстріли, вони декілька днів чекали, щоб можна було забрати його і ще одного хлопця. Богдана каже, рідні вмовляли тата не йти на війну. Мама плакала, та він нікого не слухав. Дуже плакала, бабуся плакала, сестра плакала. А мені тепер соромно, бо я слова не сказала, я пишалася, що він пішов. Він мене так навчив. Я була переконана, що він повернеться. Володимир із села Коритна, звідки був родом Едуард, каже, загиблого земляки поважали і любили. Ми всі любили, і його бачили. Так, він не, тому, не тому може він жальє. Зі слів Юлії, смерті Едуарда втрата для всієї родини, особливо ж для вдови та двох доньок. Я не знаю, як я впервід далі житиму. Він був сім'єю. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.